الله نور السماوات والارض لو كان بديتي بفوسط ايه مام ذكرتي الله جل جلاله اولا ممكن انك تبداي باستعاده ولكن هنا كاينه نور الجلاله فهمتيني يا ما شاء الله عليك تبارك الله على قراءه جيده ومتادجه جدا شكرا أستاذة وهذا الذي نطمحه أو إليه توجيهات نيرة وإرشادات نيرة المشارك هو مصطفى الغزاوي مصطفى الغزاوي سي مصطفى